Друзі, усім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Я вирішила зняти цього разу влог, як я літаю до Польщі, як це все проходить, тому що бувають інколи казуси. І в цьому відео також будуть казуси, бо останній раз, коли я летіла на Новий рік, наш літак затримали на півтори години, мабуть, якщо не більше. І цього разу теж було цікаво, тому обов'язково продовжуйте дивитися далі. Так, я зараз на станції, чекаю на свій потяг. Якщо чесно, я в шоці, бо цього разу у мене чемодан аж 15 кг, я не знаю, як я його дотягну, але треба. І вже їде мій потяг. Я зараз відправляюсь до Единбургу і пізніше вже буду вилітати в Кознані. Так, білетик я собі купила. Коштує він 19,70. Їхати мені 2 години і буде одна пересадка. Я їду з Дамбортон центру до Едінбург-Геттвей. Можна, звичайно, купити білет і через інтернет, але я вирішила купити на місці, бо у мене вже не було часу. Дуже довго складала свій міні-чемодан. Трошки покажу вам, як виглядає також де вокзал в Глазго, це центральна вулиця, приїжджає потяг, також є, як ви бачите, зверху написана платформа, екран, і з цієї сторони тут вхід або вихід. Там, де червоні хрестики, там ви пройти не можете, і там, де зелені такі напрямки, стрілки, там вже можна пройти. Людей тут завжди багато. Тому що це центральна вулиця. І бачите, по ту сторону, скільки людей чекає для того, щоб зайти на свою платформу. Тобто ті, хто провожають, наприклад, своїх родичів, вони не можуть потрапити на платформу. Тобто тут ходять люди тільки ті, які їздять. Зайшла собі взяти в дорогу гарячий шоколад. Та взяла таку булочку з корицею. Дуже смачна. Поки я їду, вирішила написати субтитри. Так, я свою зупинку пропустила. Такі реалії життя подорожей у мене. Е, проїхала на одну зупинку більше, тому зараз я е, шукаю, як мені пересісти тут. Аж 20 платформ. Добре, що можна одним білетом скористатися декілька разів. Так як в мене є кінцева точка, я до неї можу добратися за тим білетом, який я вже купила раніше. Ось, подивіться, навіть є велосипедні доріжки, дуже великий вокзал, якщо чесно кажучи. Дуже зручно, на кожну платформу є свій екран. Тобто ви можете, якщо ви навіть перший раз на вокзалі, ви можете прийти, подивитися і знайти, яка вам потрібна колія. Я, наприклад, користуюся інтернетом, тому мені трошечки легше, але так я теж вмію орієнтуватися вже. Тут дивіться, такий маленький жиде вокзал, але дуже чисто та комфортно. Невеличкий, там далі колії. Нарешті я на місці. Готель називається... Ibis. в такому ж готелі ми ночували, коли були в Амстердамі. Дуже класний готель. Я не знаю, який тут буде. Зараз все вам покажу. У мене номер 139. Мені дали картку. Сказали, що Wi-Fi безкоштовний. Також чай, кава на першому поверсі безкоштовна. Зараз побачимо, як виглядає номер. Номер невеличкий, компактний, є е, двоспальне ліжко. Мені е, взагалі дали дві картки, я щось не замітила, бо я бронювала номер на дві особи. Я завжди так роблю, щоб було нормальне ліжко. Такий міні-столик, телевізор, є навіть зеркало невеличке, вікно. Виходить на інший готель, або, я не знаю, це, може, друга частина готелю, та парковка, там далі ліс. Невеличкий шкаф, можна сказати, вішалка. Душева кабіна. Так, дуже цікаво зроблено, якщо чесно. Умивальник, стаканчики мило. Ще одне дзеркало. Тут вже дзеркало побільше. І туалет. Звичайний. Я вам хочу сказати, що для 45 фунтів це достатньо нормальний. Номер І хочу вам показати прикол. А ще тут є дзеркало. Хочу вам показати прикол. Я не знаю, як тут. Зараз побачимо. О, дивіться. Тобто все. Оце ось так відкривається вікно. І це не тільки в цьому готелі. Це практично по всій Великобританії. Я не знаю, чому вони так роблять, але... У мене вдома в Дамбертоні коли приїду покажу вам як там відкривається тут ручка посередині і воно так як вам сказати трошечки може піднімається так на е, кут і там може сантиметрів 15 тільки відкрито ось такі вікна вони роблять так як мені сказали що чай кава безкоштовний вайфай безкоштовний зараз піду подивлюся вайфай тому що мені треба трошечки попрацювати доробити субтитри. поп'ю чаю і хочу виїхати в центр тому що багато хто замовив у мене подарунки тому я хочу з'їздити в центр і все ще встигнути зараз вже мабуть четверта вечора довго не гуляти лягти спати віддихнути тому що завтра вранці дуже ранній політ хочу вам показати що біля готелю практично 5 хвилин пішки треба йти є звичайний магазин Morrisons і також торговий центр, невеличкий. Якщо не буде тих подарунків, що я шукаю, завтра просто куплю в duty-free. Так, купила коханому, так як в мене не було 14 лютого в Польщі, купила йому такий невеличкий парфум Giorgio Armani. Якщо чесно, я не знаю, підійде йому чи ні. Побачимо. Так, чекаю на своє замовлення. Так як в номері немає ні виделок, ні ложок, тільки два стаканчики, ні чайника, то я вирішила зайти в суші. Так, на вечерю я передумала і замість суші взяла собі супчик. Зараз покажу. Боже, якби ви знали, як він пахне. Це супчик з яйцем, з рибкою. Також, як я зрозуміла, він трошечки буде гострий. І з раменом, ну, з вермишелькою. Я маю надію, що він дуже смачний. Після, доброго ранку. Ну, нарешті цей день настав. Зараз їду до аеропорту. Обожнюю літати. Ніколи не думала, що в мене не буде страху. Ось так я бігла на поїзд, що зламала ручку в чемодані. Друзі, всім привіт! В мене вже наступний ранок. Зараз я йду, снідаю і виїжджаю, щоб зробити собі бробки. Останній раз я робила десь два місяці тому, може півтора. Ходила до дівчинки, вона з України також, дуже добре робить. І ввечері в мене ще манікюр, тому сьогодні день б'юті. Вирішила поснідати в такому гарному кафе І замовила собі брускети І також взяла собі сосисочку Щось треба з м'ясного Також замовила лате. Сніданок в мене вийшов на 37 злотих 97 грош Так, дівчата, я вже на місці Салон косметичний, фризерський І через дорогу знаходиться аптека Тому я думаю, ви не загубитесь Адресу я залишу під відео. Купила сьогодні в Секонд-Хенді такі класні штуки, які можна покласти на стіл для тарілок. І що саме цікаве, вони... Мнові, що одна з етикеткою, що друга, десь теж була етикетка, ось бачите, і це мені вийшло дві штуки на 8 злотих, там з копійками. Тобто, якщо ви, наприклад, не цураєте з секонд обов'язково заходьте і щось знайдете 100%. Якщо, наприклад, навіть взяти звичайні магазини, такі як Ікеа або Пепко, де продаються такі штуки для дому, то вони б коштували в два рази дорожче. Це 100%. Славік замовив ось такий тортик на 8 березня і він дуже смачний. Як і обіцяла, зараз покажу те, що прийшло мені з сайту iHerb. Перше, що я хочу показати, це ось така олійка для тіла, масажна. Дуже класно зволожує шкіру і має запах шоколаду. Я обов'язково залишу всі ссылочки під відео. Якщо вас заінтересувала така олійка, то можете собі придбати. Наступне, це скраб для тіла, також з запахом шоколаду. Це вже не какао з запахом кави. Я ще не пробувала, але на днях повинна спробувати. Тут у нас 175 мл. Як ви бачите, такий тюбик великий. Його вистачить надовго. Наступний продукт – це крем для обличчя. Він більше, я вам скажу, не крем для обличчя, а як зволоження. Я вирішила собі замовити, також спробувати. Сьогодні перший раз скористалася і мені сподобалось. Запах просто бомбезний і швидко він зволожив шкіру. І останнє, що хочу показати, це вітамінки спіруліна. Біодобавка, вітамінчики, які необхідні для підвищення імунітету, для гарного настрою, дуже класні і корисні. Ось таку свічку мені подарувала подруга, це свічка з натурального воску, дуже класно пахне, і якщо чесно, мені шкода її використовувати, і ця свічка приїхала з України. У мене вже наступний день, я зараз біжу на почту, треба відправити посилочку невелику, і вчора я зробила собі манікюрчик такий червоний, тому що вже набридло рожевий та бежевий колір. Зробила також ламінування вій, бровки, я думаю, вам помітно. І ще хочу забігти суші-бар в нас є, і замовити суші. Бо сьогодні приїжджає мама, з якою я не бачилась два місяці, тому ми ввечері підемо на суші. І взагалі, хочу вам сказати, що. Погода в Польщі така сама, як і в Шотландії. От зараз світа сонце, сьогодні зранку був дощ. Багато хто каже, що в Шотландії завжди дощі. Я вам хочу сказати, що в Польщі також завжди дощі. Особливо коли весна скоро, точніше вона зараз і є. Непогода робить нам настрій, а люди, які знаходяться поруч. Також вранці я ще змогла розрахувати повернення податків. Якщо ви в Польщі знаходитесь, ви розумієте, про що я говорю. І якщо ви не знаєте, як це зробити і хочете зробити це самі, то я вам залишу посилання на відео, буквально 15 хвилин, і ви зможете розрахувати під. Хочу вам показати, ось так виглядає суші-бар. І я чула, що ці суші-бар розташовані по всій країні. Польщі. Ви можете, наприклад, пробити і подивитися, чи є вони у вашому місті. Ми ходили сюди на 8 березня, і сьогодні 10, і також підемо, бо дуже сподобалось. Дуже смачні і класні. Так, дуже великий вибір. Нігірі також є, роли, вегетаріанські, боли, супчики, і дуже великі набори. Зараз щось буду обирати. Якщо комусь треба адреса, то ось так виглядає їхній сайт різноманітні та смачні суші. Нам сподобалось. Ось і настав той день, коли Можливо. я вилітаю Можливо. до Шоплати. Хочу вам показати, як круто, коли готель близько біля аеропорту. Зараз я знаходжусь біля аеропорту, десь 18-та година вечора. Це вхід в аеропорт, тут парковка і ось мій готель. Дуже близько, можливо, 3 хвилини пішки. Так, я вже заселилась на місці. Дуже е швидко мене е зарезервували, так як у них були вже мої дані. Я вже оплатила, це ще було місяць назад. І хочу вам показати дуже швиденько номер. Він невеличкий, але достатньо нормальний. Так, перше. Це тут така невеличка шафа є, можна залишити речі, також чемоданчик, взуття, фен, тремпіль, додаткова подушка, якщо треба, великий телевізор, вікно, я його вже, бачите, закрила, бо вечір на дворі, стіл, дзеркало, невелике ліжко, ще одне вікно, рушники, тумба, лампа... Ще одна лампа, кондиціонер, тут також дзеркало і ванна-кімната. Хочу вам сказати, що для такої маленької кімнати дуже простора ванна-кімната. Тут також є вікно, душева кабіна для рушників, знову дзеркало. Дуже багато дзеркал тут. Ще одне дзеркало і залишили, так, це для рук гель, і залишили тут, бачите, ще щось то пізніше я подивлюсь мабуть мило я обов'язково залишу всі силочки під відео якщо наприклад ви будете в Познані вам потрібно буде переночувати як ви бачили я вам показувала там взагалі буквально три хвилини пішки і ви вже в аеропорту я замовляла через booking ви можете наприклад собі замовити через якийсь інший додаток я вже буду відпочивати і побачимося з вами за секунду. Це буде вже завтра мій виліт. Так, вирішила вам це показати. Я взагалі думала, що тут якесь мило. Міні парфуми буває кладуть, але коли я відкрила, то побачила це. Подивіться, як класно. Поклали голку, нитки різного кольору, також гудзики. То можна самим зашити, наприклад. Дуже класно схема. Я обіцяла вам показати, як відкриваються вікна у Шотландії. Можливо, для когось це буде не новина, але для мене це був невеличкий шок. Ось так. Це максимум. Я не знаю, для чого вони так зробили. Всі три вікна в мене відкриваються так. І я думаю, що це задля безпеки дітей. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Без казусів ніяк і хочу ще вам розповісти про те, скільки я чекала виходу із літака. Тому що коли ми прилетіли, наша смуга була зайнята і ми просиділи можливо 20 хвилин. Пізніше, коли ми вже були на місці, не було сходин. По-перше, по-друге, чекали на автобус і ми в літаку просиділи ще, мабуть, хвилин 40. І я вам хочу сказати, якщо чесно, я перший раз в таке потрапила, один раз, той раз, на Новий рік, я вже говорила на початку відео, що літак запізнився на півтори години, якщо не більше, і другий раз цей казус, коли ми в літаку просиділи буквально, я не знаю, годину точно, і коли ми вже вийшли, щоб перевіряли нам документи, якщо чесно, я була практично остання в черзі, Бо я така була змучена, і мені вже було по барабану, яка я пройду перша, чи остання. Бо коли ви знаєте, виходиш з літака, і хочеться скоріше пройти фейс-контроль, чи як він називається, я не знаю точно. Я була остання, практично остання в черзі, і коли я підійшла до віконця, вона так подивилась мій паспорт на мене. Паспорт буквально 10 секунд, все, будь ласка, проходьте. Я не розумію, чому ці літаки затримують, чи може це авіакомпанія така, може щось спробувати інше, бо другий раз підряд, я не знаю, це просто так, чи це мені так везе, ну коротше, не дуже було весело, бо я їхала в автобусі, Мене вже потім з Единбургу мені до Глазго їхати годину до центру Глазго, і ще з Глазго мені їхати десь 20 хвилин до мого міста Дамбартон. І в автобусі мені вже було не дуже добре, хоча я їла, і каву пила, і чай пила, і воду пила, тобто все було нормально, я не знаю, чому мені було погано, може на стресі, не знаю. І коли я вже приїхала, я думаю, алілуя, я на місці, я можу віддихнути, і я в той же самий вечір, не знаю, лягла спати, мабуть, не то що лягла, а мій організм ліг спати, коли я дивилась фільм о 9-й вечора. Ось так от. Тому цю кінцівку я записую буквально, можливо, 4 дні вже пройшло, як я приїхала, я вже трохи відпочила, я вже свіженька, як ви бачите, і готова далі знімати для вас цікаві відео. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Для мене це дуже важливо. А ми вже побачимось з вами у наступному ролику. Всім дякую за перегляд.